אנחנו רוצים לפתור כעת סדרה של דוגמאות שעוסקות כפי הנראה בשניים מהסוגים הנפוצים ביותר, שתראו של הכפלת בינומים, בוודאות באלגברה. הראשון הוא פשוט בינום בריבוע. יש לנו x ועוד 9 בריבוע, ואנחנו יודעים כי אתם מתפתים, אתם, אתם מתפתים להגיד כי זה x בריבוע ועוד 9 בריבוע. אבל אנחנו אומרים לכם לא, זה לא, עליכם להתנגד לכל פיתוי. שבעולם לעשות את זה זה לא x בריבוע ועוד 9 בריבוע זכרו x ועוד 9 בריבוע שווה ל-x ועוד 9 כפול x ועוד 9 זה הכפלה של הבינום הזה בעצמו אתם תמיד חייבים לזכור את זה זה מאוד מפתה לחשוב על זה רק על x בריבוע 9 בריבוע אבל לא, עליכם לפתוח זה כעת, כאשר אנחנו נפתח זה, אנחנו יכולים לעזר בכמה מהכלים שרכשנו בשיעור הקודם כדי להכפיל זה. רק כדי להראות לכם שאנחנו יכולים לעשות זה, אז הכפלנו את הטרינום בפעם הקודמת, אז נכפיל x ועוד 9, כפול x ועוד 9, אדום. אנחנו עושים זה בדרך הזאת רק כדי להראות שאנחנו מכפילים את התשע הזה ב -X. נבצע את זה, יש לנו 9 כפול 9 שזה 81, נשים את זה במקום המתאים, 9 כפול x זה 9x, ויש לנו כאן, נעבור למיקום ביברי x יש לנו x צהוב, x כפול 9 שזה 9x, נציב זה במקום של החזקה הראשונה, וכאן x כפול x זה x בריבוע. עכשיו נסכם את הכל, קיבלנו x בריבוע בעוד 18x ועוד 81. כלומר, זה שווה ל-x בריבוע ועוד 18x ועוד 81. אתם בטח רואים כאן את החוזרת, ולמעשה, אנחנו נעשה כאן עוד שנייה את התבנית הייחודית. אבל כאשר אתם מעלים בריבוע בינו, מה בעצם קורה? יש לכם x בריבוע, יש לכם את ה-x כפול ה-x הזה, שנותן לכם x בריבוע, יש לכם 9 כפול 9 הזה, שזה 81, ואז יש לכם את העיוור שכאן, 18x. כיצד קיבלנו את ה-18x הזה? אנחנו הכפלנו את ה-x הזה כפול 9 וקיבלנו 9x, ואז הכפלנו את ה-9 הזה כפול ה-x הזה וקיבלנו עוד 9x. אחר כך חיבלנו את שני אלה שכאן וקיבלנו 18x. באופן כללי, כל פעם שעליכם לעלות בריבוע בינום, נעשה זאת בדרך הזאת. נעשה את זה עם העברים כלליים. נניח יש לנו a ועוד b בריבוע, נחתיד את זה שוב באותה דרך, רק כדי לתת לכם את התחושה. זה יהיה שווה ל-A ועוד B כפול A ועוד, נסמן את זה כאן. כ-B אז יש לנו B כפול B שזה יהיה B בריבוע. נניח כי העבר זהו הוא קבוע. נציב אותו ב-B בריבוע שכאן. אנחנו מניחים כי זה קבוע, אז גם זה יהיה קבוע, וזה הדומה ל-81 שלנו, אז a זה משתנה שאנחנו בעצם עדיף כי נשנה את זה למשהו אפילו יותר טוב. נשנה זה ל-x ועוד b בריבוע, ואנחנו מניחים כי b קבוע. אז זה יהיה x ועוד b כפול x ועוד b ירוק, זה שכאן. בהנחה כי b הוא קבוע ו-b כפול b זה b וכאן b כפול x זה bx. כעת נעבור ל-x האדום, זה x כפול b שזה שווה ל-bx, וכעת x כפול x שזה x בריבוע. אחרי שנחבר את הכל נקבל x בריבוע, ועוד שני xb, ועוד b בריבוע. x בריבוע ועוד שני bx ועוד b בריבוע. כאשר אתם רואים את זה, את המחפלה הסופית, מה מקבלים? כאשר יש לכם x ועוד b בריבוע, זה x בריבוע, ועוד 2 כפול הכפלה של x ב-b ועוד b בריבוע. כעת כשיש לנו את התבנית נעשה עוד כמה מאלה. נעשה את זה בדרך המהירה. זה 3x פחות 7 בריבוע. זכרו, מה שאמרנו לכם. אל תזכרו זה סתם אי מאחור. אתם אמורים להבין את ההיגיון שבכך. אם نحن רוצים להכפיל את זה, השתמשנו פעמיים בתכונת הפילוג, אתם יודעים כי תקבלו את אותה התשובה. כלומר, זה יהיה שווה ל-3x בריבוע ועוד 2. כפול 3x כפול מינוס 7. ברור, אנחנו יודעים כי זה 2 כפול המכפלה של שני העברים האלה. ועוד מינוס 7 בריבוע. נעזר כאן בתכונת 3x בריבוע זה... אותו דבר כמו 9x בריבוע זה שכאן ניתן לנו 2 כפול 3 שזה 6 כפול מינוס 7 וזה שווה למינוס 42x ואז מינוס 7 בריבוע זה 49 חיובי זאת הייתה הדרך המהירה כדי להיות בטוחים שלא עשינו שום דבר מוזר נעשה את זה עכשיו בדרך העתית זה 3x פחות 7 כפול 3x פחות 7 מינוס 7 כפול מינוס 7 זה 49 חיובי. מינוס 7 כפול 3x זה מינוס 21x. וזה 3x כפול מינוס 7 שזה מינוס 21x. ו3x כפול 3x שזה 9x בריבוע. נגלול את זה מעט שמאלה, את הכל, 9x בריבוע, פחות 42x ועוד 49. נסתבר כי קיבלנו בהחלט את אותה עכשיו עוד אחת, נעשה את זה בדרך אחרת. אם יש לנו 8x פחות 3, בעצם נעשה אחת שיש ביותר משתנים. נניח יש לנו 4x בריבוע ועוד y בריבוע, ואנחנו רוצים להעלות את זה בריבוע. אותו רעיון. זה יהיה שווה לאיבר הזה בריבוע, 4x בריבוע ועוד. בריבוע בריבוע. ועוד 2 כפול המכפלה של שני איבתאים. 2 כפול 4x בריבוע. כפול y בריבוע. ועוד y בריבוע. האיבטה זה בריבוע. ולמה זה יהיה שווה? זה יהיה שווה ל-16. כי 4 בריבוע זה 16. ב-x בריבוע, בריבוע... זה 2 כפול 2. זה יהיה x. בחזקה רביעית. ואז ועוד 2 כפול 4 כפול 1... שזה 8x בריבוע, y בריבוע. וכעת y בריבוע בריבוע, שזה יהיה y בחזקה רביעית. אנחנו עסקנו עד עכשיו בבינום בריבוע. הדוגמה הבאה שאנחנו רוצים להראות היא כאשר אנחנו לוקחים את המכפלה של הסכום בהפרש. וזה דווקא התקבל באופן די טבעי. נעשה כאן עבורכם דוגמה אחת כללית. נעשה כאן a, -A ועוד b כפול a פחות b. למה זה يشبه؟ زي يشبه ل a × a نرسم نرسمه بـ بـ بـ بـ بـ بـ אי بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ זה بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ האדום, אז קיבלנו את המינוס הזה מכאן. עכשיו ניקח את ה-B הירוק ועוד הירוק כפול ה-A האדום. אנחנו רק מכפילים כל עיוור בכל עיוור. ולסיום פחות ה-B המינוס הזה הגיע מכאן, פחות ה-B הירוק כפול ה-B האדום. ולמה זה יהיה שווה? זה יהיה שווה בריבוע. ואז פחות AB, ניתן לכתוב את זה כאן מחדש כבעוד AB, וכאן יש לנו פחות B בריבוע. אלו שכאן מתבטלים, פחות AB ועוד AB, לכן אתם תישארו רק אם A בריבוע פחות B בריבוע. וזאת באמת הוצאה נחמדה, בגלל שהיא באמת מפשטת דברים. בואו נעזר בתחושה הזאת ונעשה קצת הכפלות. נגדיר 2X פחות אחד כפול 2X ועוד אחד. זה בעצם אותו דבר, השני X ועוד אחד, ניתן לראות בזה אם תרצו כמו A ועוד B, והשני X פחות אחד, אתם יכולים לראות בזה כמו A פחות B, כאשר זה A והB זה אחד. זה A. נשתמש בתבנית אליה הגענו קודם, אז למה זה יהיה שווה? זה יהיה A בריבוע, זה יהיה שני X בריבוע, פחות b בריבוע, פחות 1 בריבוע. וזה 2x בריבוע, זה 4x בריבוע. 1 בריבוע זה פשוט 1, אז זה מינוס 1. אז זה 4x בריבוע, פחות 1. נעשה עוד רק כדי שבאמת נגיע לנקודת הסיום. אנחנו נתמקד עכשיו רק בכפל. אז אם יש לנו 5a פחות 2b, ואנחנו נכפיל את זה כפול 5a ועוד, שני בי, זכרו זה אפשרי רק כאשר יש לנו אה, שיש לנו מכפלה של סכום בהפרש זאת הפעם היחידה שניתן להשתמש בזה הריינו לכם מדוע אם יש לכם פעם איזה ספק פשוט תבצעו את הקפל זה ייקח לכם קצת יותר זמן ואתם תראו כי העברים מתבטלים, אתם לא יכולים לעשות זה עבור כל כפל של בינומים הריינו לכם קודם בשיעור איך מכפילים כאשר אלינו בריבוע אז זה יהיה נשתמש בתבנית, זה יהיה שווה לחמישה a בריבוע פחות שני בי בריבוע וזה שווה ל25a בריבוע פחות 4b בריבוע אעסוב אתכם קית נראה אתכם נראה אתכם הבא